hi -hoy. يخون مو غريبه مو غريبه <تصفيق> يخون بحبيبه مو غريبه <تصفيق> Muito. E في ما في وين الدور وضيع صدي؟ على قناعي عاشقي وفى العشيق ماكو وين الدور وضيع صدي؟ انتهى عندنا الحنين راح ويدك السنين انتهى عندنا الحنين راح ويدك السنين كلمة يحصل تبين فيلم الاحلام اقلب من الرياض تبين فيلم الاحلام ايوه اقلب من الرياض اليش ما تجيني لي يا اختك تجيني او يدق علي باب اوه وع يا مغرور قد انا مغرور يا زمان العشق بطل يا زمان أنا عش هذا الوقت مع بيهم وأمان يا زمان العشق بطل يا زمان أنا عش هذا الوقت مع بيهم وأمان ضيع وتعبت وتعب تعبت راح على القلب وفزرت ضيع وتعبت تعبت راح على القلب وفزرت بطل يا زمان وي. <تصفيق> 好 oui. خليها سكتة أشرب فلنا والله بتلينا من عشقنا خليها سكتة أشرب فلنا والله بتلينا من عشقنا يوم وياه حد قلبه ماجراه ليش العزيز يطلع الروح يوم وياه حد قلبه ماجراه ليش العزيز يطلع الروح Oh okay.